Moikka! Täällä taas Paavo Nurmi keskuksen etätyötiimi paikalla. Moi moi! Tänään puhutaan vähän siitä, mitä hyötyjä työn ja istumisen tauottamisessa on. Joo, ainakin tulee liikettä niveliin ja lihaksiin. Lihakset on yksi tärkeä, rasva ja sokeriainen eli. Tieskä muuta, mitä tutkimus kertoo, jo kahden tunnin paikalla istumisen jälkeen meidän aineenvaihduntaan säätelevien geenien toiminta on sammunut? Ja verenkierto elpyy esimerkiksi alaraajoissa ja tukosriski pienenee, kun välillä vähän liikkuu. Ja tiedätkö, mikä muu elpyy? No. Ajatus kulkee Aivan. vähän paremmin. Aivan. Ä, jos sinulla ei kotona ole tämmöistä korkeata pöytää, niin mieti erilaisia työtapoja tai välineitä, millä voisit korottaa esimerkiksi itsellesi seisoma pöydän. Ja muista se, että pitkään paikalla seisominenkaan ei ole tietysti kaikkein paras vaihtoehto. Asentoa kannattaa vaihdella istumaan. Ja seisomaan ja muuttaa tällä tavalla sitä kehon toimintaa. Kyllä. Ja muista, että pienikin nousu kannattaa. Moi moi! Moi moi!